Seara si bine m-am găsit, dragii mei, cineva sperat ca am rimas urai de. Salutări si bine m-am găsit la tâmul în numele mea! M-am dus la Parcul Național, Palatul Național al Copiilor Copilor. Corect, uh, uh, dați-vă. a puteți la covetare si se comunica cu ei prin spirit. Dăm o tură de parc pătă o clientă. Păi da sa nu cădem. De la Pompei! pe lângă pe aici? Aici o terasă mișto care e deschisă mai mult vara. Din păcate. Păi am că e deschisă mai mult vara. O altă terasă vedem acolo. Am dez afectat saara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 E liber. E unde deja e prea... Nu știu. Uite cea punctul de răzăște. Sunt jumătate aproximativ de 5 ani. S-au găsători în Iores și au venit. Nu că gândesc terenul ăsta e Incredibil de ușor de făcut Adică cumpăr un harddick Păi Nu, nu, nu e infinit De ce Dacă tu cumperi un harddick și îl acolo E să mărește spaciu, dar nu Cred că o, ăsta, Facebook vreau să înceapă. Uite ce pot, uite și felinarele funcționează cu până un solare, bine, e mișto, dar nu se vede cam uh, aiurea așa. Nu stii semn din 10 ani de zile, dacă e bateria rezistentă. Vă l aici? Nu împram. să dăm o unde e mai bine în rândul. Mai bine domnul cură în rândul. Mai bine domnul cură în rândul. Mai bine domnul cură Mai Mai Nu uitați să bălul, cred că, da? Foarte e creepy să nu ești pe aici noapte Aici aș veni și aș Să dacă îmi nu știu dum burdum <fiect -tru> <laughs> <laughs> și -o partea parte de să se vadă casa s dar da, nu are nimic amon por eléctrico. Aici de loc de făcut plage, roata minune, de unde văd cam tot Bucureștiul în ea de acolo dăzut. Mamă, mamă, cum s-a terminat casa aia, ai văzut? Ca de acopericiu după ea. Păi <coughs> unde vrei să dăm Ah, nu aici, nu. E... chiar este un, un ocene, așa, dificultate, sau mai Nu uitați să Pe Asupra o fereastra, o fereastra, cine știe? Asta de la distanță se vede exact ca o farfurie spălătorie, Ca un, un ecran, și le arată tot felul de chestii cum e în spațiu, știi? Da, dar da, da, da. nu știu, nu e prea mult. Băi, nu mai știi, frate, că iau. Green B. Da, da, da, da, da, da, a da, da, da, da, da, a da, da, da, da, da, da, da, -și o să... Am auzit o singură Am uitat asta de ce? câte o sunt A Da, da, da. <laughs> deci din asta aveam la țară, e bun. Gâși asta ăsta avem dat toată. Azi? Băi, gâși din <găși> Nu. La ce sunt să sunt ăia ce sunt? da, da, să vedem. Ce mai bine dar cred că sunt. Da, dar nu mă, nu nici nici nu mă că nici nu facem. Vran da mă, da, hai să mergem, mergem și pe-aici Mergem și pe-aici Păi și pe-aici să mergem Eu aș merge pe-aici până lângă... Aș merge pe-aici pe lângă... oare mai ce ai văzut ce la este important. Unde până în capăt pe partea aia unde se închirează bicicleta și după aia dăm monocol așa în stânga da? și gata, vă OK, Nu, noi! 29 scrie pe ceas Caricator Nu stiu Vreți să urcăm? Da, e greu de tot să urcăm Păi deci cum să urcăm? Poate să Ba Dacă nu se poate urca... Nu ușor n Vara e prima, aici de biciclete copii Și aici vin de aia cu mașini Să le-ai dat știi. Tot felul de chestii de asta Este e inci avem la Liubara. antrenament aici cu Grigorescu. E si parc skate aici. Apoi cu Nu e marcat jos, cred că dacă e marcat de la cu ceva voksa, cred că e de tenis. Că nu dai, uite, vezi, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, cu uite, uite, uite, Eu nu pot să cobor. uite, uite, eu trebuie să merg pe jos. Din... Pe Ne vedem jos 8, 6, 8, 8, 9, 9, 9, Nu sus să Aici fac astea, făceau astea scheme de breakdance, mă rog aici, aici, după o mișoră Poliția, o națiune. Bala ai e poliția, comunitatea, dar au grijă de parcă aici. că nu cumva or fi pas o bază, o bază, privată. anul trecut sau acum 2 era era bază în Poliție E frumos aici, da, da, da, da. Da. Au banda de ani legată aici. E dreapă, nu în dâmburi. N-am auzit sa fi murit, dar am auzit ca... Am auzit ca acasă un copil de pot, Ieroria Ana asta, si de atunci am Din păcat. carturi profesorul nostru ne-a de că am avut. <Dracula> okay. <dova>? Nu no, jos. No, Uite, aici la terenul ăsta, cum e putută, să mă juc. beautiful Eșim la acolo, unde mi trebuie. tot felul, Uite aici. l-am adus tot, anul trecut am venit sunt de uite aici. Vi cu mașina teleghidată, dacă ai oh, da te dai. E un concurs, da, concurs. Super. la poliție, să, să chem poliția să, să vină să le apă nimeni <laughs> și a venit poliția și a venit poliția la mine că de ce a chemat poliția că ce din ăla cu animalele? da, de -o de -o, cu drepturile animale șifă, și omor câinele de pe aici îți învață copilul ăla m-am luat de aici dacă tu dai în cap la câine copiii învață să-ți iei violent cu animale și da, am vorbit-o cu poliții am vorbit stai, omul ăsta aici. a era doar la... La, la ADP sau nu știu cum de ce, Administrare, parcuri și mai știu ce, grădini. de ce? De ce? Mm. În curtea, curtea familiei a cu -au -au să Nu sunt să te ating, demon. Măi. Perem de să vă super tareci